طوبى لمثلك حافظ القران طوبى لكم بمحا... قصص اسلامية وتاريخية. السلام عليكم مشاهدين الكرام. الجنة دار أعدها الله عز وجل لعباده المؤمنين فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فهي دار مأمن وأمان من أي نقص أو حرمان لا خوف فيها ولا فزع ولا نصب فيها ولا تعب ولا نوم فيها ولا جزع ولا جوع ولا عطش قال صلى الله عليه وسلم أول زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر لا يبصقون فيها ولا يمتخطون ولا يتغوطون ومن نعيم الله عز وجل في الجنة ترك النوم والتمتع بكل لحظة فيها قال الله جل جلاله أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا سئل النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقيل يا رسول الله أينام أهل الجنة؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا ينامون لأن النوم أخ الموت وأهل الجنة لا ينامون ولا يموتون والجنة ليس فيها مرض ولا هرم ولا هموم ولا غموم ولا أحزان ولا بول ولا غائط ولا روائح كريهة وليس للنساء حيض ولا نفاس ولا غل ولا حقد ولا حسد إذ ينزع الغل من صدور المؤمنين قبل أن يدخلوا الجنة يوقفون على قنطرة بعد أن يتجاوزوا الصراط ويقتصون فيما بينهم المظالم التي كانت بينهم في الدنيا ثم ينزع الغل من صدورهم فيدخلون الجنة بفضل الله على غاية الصفاء قال الله تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين فقال رجل يا رسول الله هل في الجنة من ليل قال صلى الله عليه وسلم وما هيجك على هذا قال سمعت الله تعالى يذكر في الكتاب ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هناك ليل إنما هو ضوء ونور يرد الغدو على الرواح والرواح على الغدو وتأتيهم طرف الهدايا من الله تعالى لمواقيت الصلاة التي كانوا يصلون فيها في الدنيا وتسلم عليهم الملائكة أو كما قال صلى الله عليه وسلم فإذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار يجاء بالموت كأنه كبش أملح فيوقف بين الجنة والنار، فيقال: يا أهل الجنة، هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون فينظرون، ويقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه. ثم ينادى: يا أهل النار، هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون فينظرون، فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه، فيؤمر به فيذبح، ويقال يا أهل الجنة خلود ولا موت ويا أهل النار خلود ولا موت اللهم اجعلنا من أهل الجنة المخلدين فيها ويدخل أهل الجنة الجنة زمرا وتفتح لهم أبواب الجنة إذا جاءوها، وتستقبلهم الملائكة الكرام بالتهنئة والسلام فلا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا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 فلا ينامون ليتمتعوا بكل لحظة في الجنة ولا يفوتهم شيء من النعيم المقيم فاللهم اجعلنا من أهل الجنة المخلدين فيها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ووفقنا لكل ما تحب وترضى وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك